آه آه آه آه اقرأ هذه الابيات ولاول مره اقرأها بطور واسلوب مختلف الى كل من ودع الابهام للمشتاق لبوه يا شيب عُوفَ عيون ابوه يا شيب والله عيونه حلوه نموكتها ثنيان يا اليوج عني ابشيبك دمعتك والعوس يا وطيبه يا ظيم كل بنيمه حد مر عليها آه ايام ويا المرض يا أبويا عانيت، عانيت عانيت بويا مو اشترب بلي ياك بويا البيت يا أبويا اه اه يا أبويا آه يا أبويا <عش> أبوي آه، الصبح بيله بوجهك إذا ما صبح لما انتفز من نوبتك بوي يا عب يا بوي هجاني قلبي فرفيح يا قبل نايم مو ما تسد قبل عيونك يا ابويا آه آه آه آه آه. صلاحان يا يا يا يا ابويا رد علي يا ابويا هاي روحتك ما بعد اشمايل الماخذك ما وقف بالتابوت امشي وياك رايد للنجف زاتوت علي وياك علي اش علي وياك بويا الموت ما اخذني آه, آه, آه, آه ليش هيجي يلوب مجافيني أو ليش قل ماشي ومخليني مخليني الخاطر العشرة يبحاكيني شنه علان انت لو ناسين يا شنو شنه ميتك الفاقد عزيز على قلبك هاي الفاقد لك أخو الفاقد لك ابويا المشتاق لأخوك هاي المشتاق الصاحبك وين الفاقد لعزيز على قلبه أقرأ هذه الأبيات كوني تحب ويبقى اشوف اشوكت ما تحتام وان ونسولف وين سولف لليل وين رجع ينام, ينام, ينام يوقف باب المقبرة ويتاني ويصيح على الموت جو يا يم يا إمه يا إمه آه يا, يا يا بشهر رمضان لو ناموا ونقعدهم هاي اول سنه بالمقبره نامون نامون الله وللمفارق عزيزها هاي أول سنة اي في ما نقدر نقعدهم ووو ووو نسون الله ووو ووو ووو يا يا يا يا يا يا ما ويا اللي كانت ويا الاحبايا يا شن تقعدوا ياهم والسوائل بذيج بويا يا, يا يابويا يا وبجيت الفطور نصير كنا حايا يا, يا بوي على فراش المرض وامتاني المهما وموت يا أبويا اها ما اها ما اها ما اها ما اها ما اها العيد اها ما اها ما اها ما لو إجاني من ادق الباب يا هويت لقاني ميت وياك يا ابو يا عساني هيتش بلا وداع تعوف نشلون وين الما وداع الأبو الما وداع أخوها الله يسعدك والله هيتش بلا وداع تعوف نشلون وانا يا ضي العيون البيت وحش عليا من مشى الواليد بويا الوج الليل كله وعلى ما قاعد يا بويا أشوف صورتك واشتاق للقعده <تصفيق> واتمنى الزمان يكون لي ردايا انا مشتاق لك يا ابو المحن نتذكر قعدت شلون كنا للنجف بويا أبوي أتشيل عنها أبوي وفرقة تصعب علي أنا مفارقه وشلون بيا أبوي وحيل احبها وما امل منه ما امل منه عافل بيت واسفه وابتعد عن عفل بيات ليلى يا اخ يا صلاح ابكي على راحتك خلينا نكمل وياكم امشي على راحتك امشي على راحتك عفل بيات واسفه وابتعد عن اشقد اش قد مشتاق اشوفه اقعد بحضن اش قد مشتاق الى كل من ودع عزيزا على قلبه بهذه الابيات ومن بعدها ابيات الى الوالده اللي مشتاق الامه اللي مشتاق القاعدة ما اقرا هذه الابيات خلص قلبي يا ابويا بسدت عيونك خلص قلبي خلص قلبي جرح عدلجمه من دونك خلص قلبي ما تحيلي وحكي ونه وياك ما يدفون المحن أريد أنك صحت لي يدفن بونا أريد أنك أريد وتدفن الجنة أريد هذه الابيات واسعه يما شنو اخبارها نامت في القبور أريد نريد نتعاتب بهالابيات بهدوء كلش يما شنو اخبارها نامت في القبور قعدت بالنجف لو رايحة تزور يما شنو نوم المقابر المقابر بس والنون ما قالت عليها أولادي بجون يما اي والله يا يما اظن نسيت تعبنا وذيك السنين نفوق عيونها طابوق بانين يما راحت بعد طالت المده اسمعها اسمعها اجانت تقول لي اقعد المخد لو يا يما إم... اي والله يا يما إم... خليهم يبكون على راحتهم اللي يبكي ما راح يموت والله <تصفيق> هي هي يا يا بيت الدعاء بيت الدعاء اخ يما نامي نامي على رجلي يما كسر نعاسج يا يما قلبه جعان بيوم شدة وراسج يا لحبيبي